Drgače, Dijega. Uh, uh, tukaj stojim pred ministrstvom za kulturo, izobraževanje, znanje, šport in vse ostale stvari. Uh, glede na to, da minister reže v visokem javnem šolstvu, pa glede to, da ful reže, pa verjetno ne bom imel dost škari za vse te reze, uh, to, da sem slišal, da bo to za vse dobro, hočem pomagati in sem prinesel ministru škarje, ki ga bom zelenotr nesel. Da bo lahko naprej veselo rezali. Ste slišala, da režemo, gremo rezati? Seveda, da gremo. tukaj režemo. Mislim, da se režemo. da A, Tukaj tudi pisno mesto, pa delo na mesta, da Ja, no, tako, tako. Ja, no, so slišila, da pomoč, ko ja smo a to mi moramo pomagati, smo solidarni. A, ta, ta. Ja, nekaj na, na Dnevniku, abo po televiziji. Ja, se to se vse dan, kajže, kaj se riže. Zorba, ja, ja, ja. še niste slišali. Ja. Ja, pa mi smo da dobro za vse, pa hočejo pomagati. Jaz konkretno pa to delovno mesto nismo da Ja, Pa nas lahko kam naprej slučajno, veste za koga, ko bi lahko rezil. Res ne. A kdo kakšne večje štali, ja? Jo, jo, pa ja. Bomo pomagali rezati? Ja, če veste, da to dostavite? Ker se ful, pa boste rabili no, pa, tukaj, ne. No, pa, bostil, pa, če, če, če, če vam rata naprej ja, celi verjamemo da boste znali to kako ste zdaj znali brezvolj lep da lepa